Μια ιστορία τώρα που θα πω για κάποιον να το βρει. Τον πολύ να στο κοιτάει δυνατό. Φοτέ κακό και τρώγοντα κοκκίλια έγινε σπληρό. Ένα τυφώνα τη την πασεύσε. Καντώντα ένα λάσο και τον έφτιασε. Πολύ μαν bravo και γύρω μα μετά. Δεν ήταν κάτι, δεν ήταν τίποτα. Και σε εκεί τα κότο. Και σε εκεί τα Right on.